dezvluiri din interiorul Comisiei SREI, cum evoluează audierea lui Florian Coldea. Deputatul USR Lucian Stanciu, viziteu, membru al Comisiei Parlamentare pentru controlul activit -5. SRI, a declarat joi ce fostul prim adjunct al SRI Florian Holdean nu ar fi trebuit chemat la o nouă audiere despre protocoale, menționând ce despre legalitatea acestora se va pronunca Consiliul Superior al Magistraturii, CSM. Din punctul meu de vedere, nu era necesară o nouă audiere despre protocoale. Dacă sunt legale sau nu, nu comisia se va pronunca, ci CSM-ul, a precizat viziteu. într-o pauză din timpul audierii fostului primadjunt al SRI, Florian Coldea. Întrebat cum evoluează audierea acestuia, viziteu a menționat ce nu se reu subliniere e subliniere pese se ajung la SNC. Senca Comisiei este un control real asupra SRI, care se exercit în principiul sediile lor, văzând documente sub liniere, probe, numere sub liniere-i pererea unora sau altora, a precizat deputatul <fie> Întrebat care este programul audierilor urmtoare, Viziteu a spus. Eu cred ce ar trebui să le audiem pe domnul Dragnea, în primul rând, sub i apoi să mergem să facem controle pentru a putea să ne îndeplinim mandatul. Vă reamintesc ce avem două rapoarte SRI, pe 2015 sub Domnul 2016, care încă nu au fost desecretizate sub asta este în sarcina Comisiei, a mai precizat viziteu. Prim adjunta al SRI Florian Coldea a ajuns joi la Comisia Parlamentar pentru Controlul Activit SRI, unde este audiat pentru a doua oară, temele în discuție fiind relația cu parchetele, cu partidele politice sub cu mass media.